Victor Ciutacu rupe tecerea, Florian Coldea, presiuni pentru închiderea procesului intentat Sorinei Matei Video Jurnalistul Victor Ciutacu a venit în cadrul interviului acordat iri pe sursero.Cu cu sub liniere teptate și uita cu ce primul conflict pe care l-a avut cu Sebastian Gic a fost când a insistat ca jurnalistul să retrag procesul pe care acesta îl intentase colegei sale, Sorina Matei. Ca mai târziu se afle, spune el, ce cel care fecea presiuni prin intermediul lui era, de fapt, fostul sublinier F din SRI, Florian Coldea. Când a început să se roage de mine se mi retrag procesul împotriva Sorinei Matei, care m-a întâmpinat cu o rangă Proces pe care l-am cât subliniere tigat sublinierea ispre onoarea ei, a peletit tot. Punct noi nu am vorbit deloc. Mi-a anuncat avocatul ce am cât subliniere tigat definitiv subliniere în ziua am a sunat cineva. Îmi zice bun, sunt Sorina. mi micad telefonul din mână. Sorina care? Sorina Matei! De, Mi-contul se îți dau banii. Sunt la bani. Pe istai, fat, ce nu s-a dat nici motivarea. Punct în câteva minute aveam bani în cont. Unchisabii a insistat foarte mult să mi retrag procesul. Eu i-am spus de la bun început ce o dau în judecat. Mi-a zis ce e treaba mea ce fac. Am dat-o în judecat subinierea i apoi a început să mă preseze. El sublinieră-i apoi alci doi oameni pe care nu vreau să-i implic. Ca după ani de zile să-mi spun ce insista de fapt Coldea. Dacă minte să bi, mint sublinieră eu, a precizat Victor Ciutacu.